Τα χιιιμάτια, μέρος το πρώτον. 1, ο χιιτοόν, το καμίσιον, το καμίσον. 2, ο λαϊμωδέτεες. 3, ο χιπενδούτεες, το κολόβιον. 4, χαϊ μράκαι. 5, το μαρσίπιον. 6, το χιιτοόνιον. 7, ο χιιτοονίσκος. Οκτώ, το μέζο χιτώνιον. Εννέα, το περιτραχέλιον. Δέκα, χέ ε, χεϊρίς. Έντεκα, χέ χλάινα. Το ένδυμα. Δόδεκα, χέ περισκελίδες. Τρία χέ ε, Το χέιμα, τέσσερα καϊδεκα. Χέ χέ Πέντε καηδεκα, χε ραφέε, χε καηδεκα, χο μπρονχότεερ, χεπτα το θερίστριον, ὀκτοκαίδεκα, ο στρόφος, εννέα τα ποδέλια, έκουζιν, τα διαστοώματα, έικοζι το στρόφιον, ο απόδεσμος, έικοζι τα περίσκελεε είκοσι το περισδόμα, είκοσι το αδιαβροχον χιμάτιον, ο υποδύτες, το λεύχειμα, είκοσι έξι, η το υποσδόνιον, είκοσι επτά, η γενούαι και βρακαί, οκτώ χω κόσωνος, η αρμούλε, η κρέπις, η εμπάτες, η ενδρομίς, ενεα, εννέα, το υποπτέρνιον, τριάκοντα, το πέλμα, τριάκοντα χεν, το σανδάλων, το σανδάλιον, τριάκοντα δύο, ὁ χιμάς, τριάκοντα τρία, το χουπόδεμα.